Precizările lui Liviu Dragnea, după ce presa din SUA a scris și partidul a cerut consultanii de la Cambridge Analytica pentru alegerile din 2016. Un consultant britanic, Rupert Wolframur Rai, susține ce a fost abordat de Cambridge Analytica. Înaintea alegerilor parlamentare din România, din 2016, pentru a lucra pentru Partidul Social-Democrat, scrie Abknews. Conform sursei citate, Rupert Voldemura i a declarat, „Miercuri, pentru a” Cemar Turnbull, reprezentant al Cambridge Analytica, l-a contactat în august 2016. El a invocat un e-mail în care Turnbull explica ce două persoane ar urma să fie incluse în echipa de campanie, pentru a oferi consiliere pe teme de strategie sublinierei asistent în timpul campaniei, pentru următoarele două, trei luni. Dragnea a precizat, ce PSD nu este implicat în aceste dezvăluiri. În PSD? Nici vorb. Asta ar fi chiar culmea. Eu am înțeles ce în alt parte s-a implicat. A răspuns Liviu Dragnea, resubliniere din Tele PSD, la întrebarea legat de serviciile oferite de firma Cambridge Analytica pentru PSD. Wolfram Murray a susținut ce a răspuns ofertă, pentru ce el nu lucrează pentru partide politice. Rupert Wolf-Murray este jurnalist sublinierei regizor de documentare. El a scris pentru dilema vechei sublinierei a locuit o vreme în România.